Již od pradávna se snaží člověk najít ve světě, který ho obklopuje nějaký řád. Abychom našemu světu lépe porozuměli, vznikla tak řada vědních oborů. Mezi ty vůbec nejstarší patří jako součást matematiky také geometrie. No a právě z geometrie pochází jeden z nejznámějších matematických vztahů – Pythagorova věta. A o čem to celé je? Představme si pravouhlý trojúhelník ABC. Nejdelší straně pravoúhlého trojúhelníku, v tomto případě straně C, říkáme přepona a tím kratším, v našem případě stranám A a B, odvěsny. Pythagorova věta nám pak říká, že pokud nad každou stranou tohoto trojuhelníku sestrojíme čtverec, bude obsah čtverce sestrojeného nad přeponou roven součtu obsahu čtverců nad oběma odvěsnami. A jak Pythagorovu větu zapsat matematicky? Obsah neboli plocha čtverce se strojného nad stranou A se počítá jako A krát A, neboli A na druhou. Obsah čtverce se strojného nad stranou B pak bude B na druhou a obsah čtverce se strojného nad stranou C, C na druhou. Platí tedy, že C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou. A k čemu je to dobré? Pokud známe dvě z těchto tří stran, můžeme pak celkem snadno dopočítat stranu třetí. No a díky tomu, že pravouhlých trojúhelníků je všude dost, stává se tak z Pythagorovy věty mocný nástroj i v každodenním životě. Představme si například, že si chceme trochu zkrátit cestu. Můžeme jít buďto po a anebo to vzít zkrátkou přes park. O kolik kratší je cesta parkem? jestliže má chodník na jedné straně parku délku 400 a na druhé 300 metrů. Pokud použijeme Pythagorovu větu, zjistíme, že cesta parkem je dlouhá 500 metrů, což je o 200 metrů kratší než cesta po chodníku. A takových příkladů, jak lze Pythagorovu větu využít, bychom našli spoustu. Například takový inženýři nebo architekti by se bez její znalosti jen těžko obešli. Podle Pythagorovy věty bychom měli nad stranami pravouhlého trojúhelníku sestrojit čtverce. Ale musí to být opravdu čtverce? Nemusí. Stačí pouze, aby délky stran obrazců, které použijeme, a jejich obsahy byly ve stejném poměru jako délky stran trojúhelníku takže místo čtverce pak klidně můžeme použít rovnostraný trojúhelník a nebo půlkruh. Elegantní, že? I když já stejně asi radši zůstanu u těch čtverců. A co vy?